الاخ يقول بانهم لا يستطيعون ان يصلوا الجمعه في العمل، هذا عمل لا خير فيه ولا بركه فيه عمل يحرم صاحبه من صلاه الجمعه لا خير فيه ولا بركه فيه ولا يحل ولا يحل لمسلم ان يترك الجمعه ابدا لا يحل لمسلم مقيم مقيم عاقل حر بالغ صحيح ان يترك الجمعه لاي سبب من الاسباب. المسافر له حكم اخر اما ان تكون في عمل في وقت صلاه الجمعه الناس يصلون الجمعه وانت لا تصلي الجمعه فبئس العمل فارجو ان تبحث يعني عن وسيله اخرى او عن سبب اخر لتصلوا الجمعه في المكان حتى ولو قسمتم انفسكم قسمين او فريقين ان كانت حاجه العمل تتطلب وجودا دائما امام مكان معينه او امام معده معينه قد يكون ذلك فحينئذ ينقسم العاملون في هذا الموقع إلى فريقين فريق يقف أمام الميكنة أو أمام المعدة التي تتطلب أن يكون عاملا إلى جوارها وقد يتعطل المصنع بدون ذلك أو العمل بدون ذلك لا حرج أن تقف هذه المجموعة أمام هذه المعدات وأن تذهب مجموعة أخرى لتصلي الجمعة في مكانكم في المصنع الذي أنتم فيه وأن يقف أخ منكم ليخطب لكم الجمعة من أي كتاب من كتب الخطب وهي موجودة محققة كثيرة بفضل الله عز وجل الآن ثم تذهب هذه المجموعة لتحل محل هذه المجموعة الأولى أمام الميكنة أو أمام المكان المعروف أو الموجود ثم تأتي هذه المجموعة صلي الجمعة في نفس المكان ولا حرج عليكم إن شاء الله تعالى أما أن تتركوا الجمعة بالكلية فهذه علامة شؤم في هذا العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله وأرجو أن لا تتخلوا أبدا عن صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير بل لقد قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر برجل أن يصلي بالناس وفي رواية الجمعة في رواه الجمعة في رواه صلاة الجماعة ثم, أتخ... ثم أتخلف إلى رجال معي... مع رجال معهم حزم من حطب لأقوام تخلفوا عن صلاه الجمعه في لفظ او عن صلاه الجماعه في لفظ اخر لاحرق عليهم بيوتهم بالنار ولم يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام لكنه توعد من يتخلف عن صلاه الجمعه او عن صلاه الجماعه بصوره دائمه بهذا الوعيد الشديد فلا ينبغي على الاطلاق ان يتهاون المسلم ايا كان عمله ومهما كان موقعه في ترك الصلاه لاي سبب من الاسباب واسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لاخواننا هذا الامر وان يسرهم لليسر انه ولي ذلك ومولاه